یوٹیوب چینل مصنوع دعائیں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جب شام ہو تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور بلائیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کے پاس پہنچتی رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جب شامه تو يدعى پره أمسينا وأمس الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وفتحها ونسرها ونورها وبركتها وخداها وأعود بك من شر ما فيها ومن شر ما بعدها ترجمہ ہم اور سارا ملک اللہ ہی کے لیے جو رب العالمین ہے شام کے وقت میں داخل ہوئے اے اللہ ہم سے اس رات کی بہتری یعنی اس رات کی فتح اور مدد اور اس رات کی نور اور برکت اور ہدایت کا سوال کرتا ہوں اور پناہ چاہتا ہوں جسے ان چیزوں کے شر سے جو اس رات میں ہے اور جو سب کے بعد ہوں گی